Ahoj, vítejte, v tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme sliz. Budeme potřebovat misky. Něco, čím to zamícháme. PVA, lepidlo. Persil. Třpitky a barvy. Můžou být tempery nebo podravinářské barvelo. Nebo... Vezmeme si misky. A dáme se do toho PVA lepidlo. <hý> Můžeme do toho přidat i barvivo, nebo nemusíme? Zamícháme. Pokud tam chceme třpitky, tak je přidáme. Mhm. Uh -huh. máme zamícháno a chceme takovýhle slis smít, tak si do toho přidáme persil a zamícháme. Můžeme přidat ještě persil. Takhle to vypadá, když už to je hotové. Ja, je bent